Donald Trump îl amenin pe procurorul Robert Mueller, iar pe mult se vorbesc cu el, nimeni nu vrea să vorbească mai mult decât mine. Resubliniere din teleamerican Donald Trump a dat asigur vineri, ce iar pe mult să stea de vorb cu Robert Mueller. Procurorul special care se ocupă de ancheta privind presupusa în Cruz în alegerile din 2016, dar avocații săi l-au sfântul Tult să nu facă acest lucru, relatează FPS-ul Reuters. Iar peleceata are mult să vorbesc. Mi-ar pelecea mult. Nimeni nu vrea să vorbească mai mult decât mine, pentru ce nu am făcut nimic rău, a insistat liderul de la casa alb la o întâlnire cu reporte. El a subliniat îns ce trebuie să se gesească o modalitate de a fi tratat corect, scrie Ager Press. Dacă a subliniere considera ce este corect, a subliniere trece peste avocatul meu. Punct pentru moment, este pur subliniere e simplu o vântoare de verejitoare, a adugat Trump. Marci, cotidianul de Washington Post. Cu referire la patru surse anonime, a scris ce în timpul unei întâlniri de sub subliniere urate la 5 martie cu echipa juridică presublinierea dintelui, Robert Mueller a amenincat cu o citacie pentru ca Donald Trump se compară în faca unui mare juriu dacă refuz să fie interogat în cadrul acestei anchete federale. S-a negat orice amestec în alegeri, iar Trump a respins ideea ce ar fi existat vreo lectură între echipa sa de campanie sublinierei Moscova. Miercuri, fostul primar New Rudolf Julian, proaste alturat echipei de avocați a presubliniere I-a cerut Procurorului General Jeff Sessions să pun cap pe anchetei efectuate de Meller, în interesul justiciei.